سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی شما روداری از کانال کریپتو کریپتووفونده در یوتیوب تماشا می کنید امیدوارم تا اینجا از ویدیویهایی که براتون تهیه کردیم لذت برده باشین مطابق معمول سمت راست پایین تصویر شما لیستی از شبکه های اجتماعی ما توش فعال هستیم و مییدیم و همونطور که میدونید تمام ویدیوی ما در یوتیوب اشتراک گذاشتیم میشه و بعد از مدتی در آپارات در سایر شبکه های اجتماعییم شما میتونید از آخرین اخبار و اطلاعات پیرامون کریپتوکارنسی و بلاکچین مطلع بشین. حتما حتما صفحه اینستاگرام ما رو دنبال کنید آدرسش میتونید از تو سایتمون سروتیار دات کام ببینید این ویدیوی هشتاد م هست و اگر میخواین از ما حمایت معنوی بکنید ساده در این راهش این هست که این ویدیو رو برای سایر دوستانتون ارسال کنید و در سایر شبکه های اجتماعی هم به اشتراک بذارین با نوشتن کامنت زیر این ویدیوها و اعلام نظرتون حتی پیشنهادی که دارین یا اینکه تجربه کاربری خاصی که در خصوص این موضوع داشتین میتونه به بقیه کاربران هم کمک بکنه. خب توی این ویدیو میخوام در خصوص نهنگ چیست و کیست با شما صحبت بکنم. یه مقداری در خصوص اینکه این اصطلاح این توی بازار کریپتوکارنسی چیه؟ به چه کسی نهنگ میگن و چه جوری رفتار میکنه با هم میخوایم صحبت کنیم و یه سایت فوق العاده جالبو میخوام بهتون معرفی کنم انتهایی اون که میتونه به کسانی که میخوان نوسانگیری کنن یا حتی فرایند صعود یا سقوط قیمت رو پیش بینی کنن خیلی کمک کنه اگر علاقمند به موضوع هستین ادامه ویدیو رو با ما دنبال کنید مثل همیشه بحث سلب مسئولیت این ویدیو فقط جنبه آموزشی داره و اگر کسی میخواد یه حوزه معاملگری از اون استفاده کنه یا کلا فضای اقتصادی از اون استفاده کنه ریسک معاملگری بر عهده خودش و از این محل هیچ مسئولیتی بر عهده ما نیست نحوه استفاده از ویدیو آموزشی هم که توی ویدیو مستقل به صورت کامل توضیح دادم اگر اولین باره که با کانال ما آشنا میشین پیشنهاد میکنم اون ویدیو رو ببینید شماره این ویدیو 80 هست سرفصلایی که میخوایم با هم مرور کنیم نهنگ چیست نهنگ کیست شناسایی نهنگ های رمز ارز ها و شاخص های ارزوی NVRV که اصلا اینو میخوام بعدا یه ویدیو در خصوصش بسازم فوق‌العاده کمک میکنه برای کسایی که میخوان ببینن که بهترین زمان برای ورود به بیت کوین چه زمانی هست فروش در سود و زیان ها و تغییرات در نهنگ ها و از کلی اطلاعات جالب دیگه که در اون سایت به صورت رایگان ارائه شده بریم جلو نهنگ چیست؟ این وال یا نهنگ به کی گفته میشه به چه حیوانی گفته میشه ببینید نهنگ همونطوری که گفتم یه واله با 19 گونه مختلف جانوری از اون میتونیم به مثلا نهنگ انبر نهنگ قورباغه نهنگ قاتل و نهنگ خاکستری و نهنگ بورید و خیلی موارد دیگه اشاره بکنیم این نهنگ انبر خب تو ذهن اون فیلمی رو میاره که تو سینما احتمالا دیدین و احتمالا بعدش هم رفتین چک کردین چرا بهش میگن نهنگ انبر در روده نهنگ انبر ماده روغنی وجود داره که از اون برای ساخت عطر استفاده میکردن توی صده 19 و اصلا رفته بود که نسلش منقرض بشه که حالا اون محدودیت هایی که برای سید این جانور عظیم و جسه در نظر گرفتن تا روده تونستن حمایتش بکنن در نظر داشته باشید که خب این به عنوان بزرگترین حیوان روی کره زمین هست و طولش به 70 تا 90 فوت میرسه وزنش 100 تا 150 تونه قلب 180 کیلوی داره و یه زبان دو هفته همه تونی اهمیتش توی محیط زیست و جانوری به این خاطره که این حیوان میتونه بیش از یک ساعت در عمقه هزار متری شنا کنه بدون اینکه بخواد بیاد بالا نفس بگیره شاید توی فیلم‌های مختلف دیدین اون هیکل درشت و عظیم وجسه و, و اینکه خاصیتی که اینها دارن به صورت گروهی با هم زندگی می‌کنن و اقیانوس رو طی می‌کنن محلی شد برای استفاده و استعاره از آدم‌ها یه پولار به عنوان نهنگ حالا توی بازار کریپتوکارنسی به کسی که مقدار زیادی بیت کوین داشته باشه نهنگ میگم. من یه ویدیو قبلا ساخته بودم در خصوص اصطلاحات رایج و متداول در بازار کریپتوکارنسی اون ویدیو به شما خیلی کمک میکرد که ادبیات این بازار رو بهتر درک بکنید این بالا براتون کارت میکنم سر حوصله برید ازش استفاده کنید. نهنگا قابلیتی دارن که میتونن قیمت و دستکاری بکنن مثل یه حقوقی گردن کلوف یه, ه... یه گروه حقیقی متمول توی بازار سرمایه است که میاد به راحتی دست میزنه روی حالا قیمت بالا پایین میکنه یا اون نقاطی که میخواد خرید و فروشش رو خیلی راحت انجام میده با برنامه بلند مدت این نهنگام هم یه همچین توانایی رو در بازار کریپتوکارنسی و به صورت خاص در بیت کوین دارند. حدود 43 سه درصد بیت کوین هم در اختیار 1840 تا نهنگه این خوب خیلی داستان مهمیه. هر کدوم از این نهنگا میتونن قیمت رو تغییر بدن و بدونید و آگاه باشید که این نهنگا در پس پرده قطعا با هم در ارتباطن و خیلی قشنگ میتونن بازار رو هدایت کنند شاید یکی از ریسکای بزرگ بازار کریپتوکارنسی هم همین موضوع تعداد 2300 تا هم آدرس نهنگی داریم یعنی چی آدرسی که بیش از هزار تا بیت کوین در خودش زخیره کرده خب میخواییم نکته مهمی رو با هم مرور کنیم اینی که نهنگ چیه و به چه کسی گفته میشه در بازار کریپتوکارنسی خب تا یه حدودی اطلاعات ما رو اضافه میکنه اما تشخیص این که این نهنگ ها چه وقت و در کجا قرار گرفتن و چجوری میتونند بازار رو تحت تأثیر خودشون قرار بدن نکته بسیار مهمیه برای به دست بردن این اطلاعات شما باید دیتای های مختلف کنار هم بچینید دیتای های روزهای مختلف خرید و فروش رو و بر اساس مقایسه اونها با یک دیگه بتونید به یک informationی برسید یعنی از یه داده به یه اطلاعات برسید از information به یه knowledge برسید و بعد از اون در رأس هرم wisdom. خب این خرد چجوری ایجاد میشه برای شمایی که معامله گر هستین و قسمت محدودی از زمانتون رو اختصاص دادین به بازار کریپتوکارنسی این کار یه مقداری سخت میشه حساب کردن اینا یه مقداری جریانات خودش رو داره دیتای کامل میخواد فکوس باید بکنه رو این داستان در این بین یه سری آدم خلاق و خوشفکر وجود داشتن که تونستن این اطلاعات رو کنار همدیگه قرار بدن توی ویب هاشون به اشتراک بذارن و بدیهیه که برای این اطلاعات قطعا از شما طلب متاعش رو می کنن. خب من در ادامه میریم روی وبسایت روی وبسایت با هم صحبت می کنیم. اما در نظر داشته باشین که من قبلا در خصوص بیت اینفور چارت گلاس نود دو تا سایت بسیار بسیار, بسیار کاربردی تو حوزه کریپتوکارنسی با هم صحبت کردیم ویدیو جداگانه ساختیم مثلا روی لثناات که اطلاعات فوق العاده شنگی هم داره مخصوصا میگه که چقدر از معامله گران بیش از یک سال روی کوین هاشون نشستند تغییراتشون جوری بوده چه تعداد مثلا کیف پول ها جابجا شده این بیت کوین ها بینشون و اطلاعات بسیار کار میده برای از این باب که شما بتونید تصمیم گیری بکنی یه ویدیو جداگانه است این بالا براتون کاردش میکنن سر حوصله برید ببینید اینا بهتون دیده خوبی میده و در ادامه موضوع توی این ویب سایتی که میخوایم با هم ببینیم یه سری شاخص های مثل NVRV و فروش در سود و زیان که به شما اطلاع میده که چه تعداد فروشی که انجام شده همراه با سود بوده این فروش های در زیان به شما یه نکته ای رو اشاره میکنه که احتمالا بازار داره به یه سمت خاصی میره چون این بازار بازار بزرگی هم هست خب اطلاعات اینطوری به شما دید خوبی میده. یه مقدار رفتارش نرمال تره. به خاطر اینکه کاربردی سر به مسئله نگاه کنیم، من از اینجای ویدیو رو میرم روی سایت توضیح میدم. وبسایت اینفو Charts هست و ما قبلا یه ویدیوی کاملی در خصوص این با شما داشتیم، براتون توضیح کامل دادم. همونطور که میبینید، بیش از 10 میلیون دلار ارزش بیت کوین در 2338 تا آدرس قرار گرفته یعنی چیزی بالغ بر هزار تا بیش از هزار تا بیت کوین توی 2338 آدرس قرار گرفته هر آدرسی رابطه یک به یک با یک نفر نداره میتونه یک آدرس دارایی یک مجموعه یک شرکت یا چند نفر باشه و بالعکس چند تا آدرس میتونه مربوط به یک نفر باشه چون اون خدمتتون ارزشات پرایوسی اجازه نمیده که شما بدونید این آدرس مربوط به کی هست فقط میتونید ریز رو ببینید و حرکتی که داره انجام میده در خصوص این ویدیو کامل ساختم پیشنهاد میکنم حتما اون ویدیو رو هم سر حوصله ببینید این بالا براتون کار داش میکنم خب برگردیم به سایت والمپ آدرس این سایت و من و بقیه سایتایی که براتون توی این ویدیو در خواستش صحبت کردم و توی پست مربوط به همین ویدیو در یوتیوب اشتراک میذارم همونطور که میبینید سایت مپ با اولین عنوان map of بیت کوینز شروع شده توی این نمودار به شما نشون میده که کجاها این بیت کوین ها ذخیره شده این حبابه بزرگتر باشه مثل همین موردی که اینجا میبینید نشون میده که بیت کوین بیشتری خریداری شده اینو میتونید به عنوان یه سیگنال ورود بگیرید هرچند که باید با سایر فاکتور ها هم در نظر بگیرید اینجا همونطور که میبینید دستبندی های مختلف دار این همه بیت کوین ذخیره بیت کوین رو دیده ما میتونیم بیایم اینو تغییرش بدیم رو والد. همونطور که میبینید بیشتر این تعداد رو در نقاطی که اینجا مشخص کرده به عنوان نقاطی که این والها اومدن حجم قابل توجهی خرید کردن مشاهده میکنه همونطور که مشاهده میفرامید در این نقطه که مربوط به همین سال 2020 هست همین روزهای اخیر بیشترین میزان حضور والها رو داریم خریدهای های انجام شده میکراستراتژی هم اگر در جریان اخبار کانال تلگرام ما باشین میدونید که یه چیز حلوش 1900 تا بیت خریده با خر خرید 9600 صدام بیت کوین یعنی اصلا نیومده بازار رو بده که یه دفعه پامپ کنه بالا که یه دفعه با قول من فروشنده کمشه و با قیمت مناسب مد نظرش نتونه بخره خیلی قشنگ و ریز اومده تو بازار زده رفته و حجم قابل توجه خرید انجام داده اینها اثر جای پای کسانی که اومدن و منتظرن که این یک رشدی بکنه خب حالا به عنوان یک سیگنال ورودی میتونیم در نظر بگیریم والیوم پروفایل رو میتونید ببینید که اطلاعات در خصوص میزان بیت کوین هایی که ذخیره شده در قیمت های مختلف رو به شما میده در نظر داشته که حتما باید توی این سایت رجیستر بکنید تا بتونید از خدماتش استفاده کنید من قبلا این کار رو انجام دادم و با اون نام کاربری رمزه اوبور وارد شدم که بتونم برای شما این ویدیو رو تهیه کنم چنج این هولدینگ هست تغییر در نگهداری بیت کوین هست میبینید رو ده هزار دلار. مقدار زیادی ورودی داشتیم قبل از اون میزان خروجی قابل توجه بوده نسبت به ورودی یعنی این بالانس داره اینجا نشون میده و خب خیلی مهمه برای شمایی که میخواین بدونید که بازار داره جوری حرکت میکنه و توی چه مبالغی دارن وال ها خرید و فروش میکنن چند تا شاخص جدید به این اضافه شده moving profit and lose MPL که براتون جالب بعد باشه که میتونه خیلی قشنگی نمودار قرمز نموداریه که توی میزان چه داره میگه فروش ده با زیان داره نشون میده و اون مووینگ پروفیته داره فروش همراه با رو میگه رنگ سفید رنگی که خب اون قیمت بیت کوین هست ببینید زمانهایی که این کراس کرده و اینکه نمودار سبز اومده بالا قرار گرفته شما شاهد رشد قیمت هستین و خب به عنوان یه سیگنال ورودی میتونین ازش استفاده کنه آخرین وضعیت هم همونطور که میبینید اینجا نمودار سبز رنگ بالای نمودار قرمز قرار گرفته یعنی اونایی که دارن میفروشن همراه باسود دارن تکرافید پرافیت میکنن خب یه نت ام داره که براتون همین موضوع رو میگه به صورت هیستوگرامی همونطور که میبینید اینجا نمودارهای سبز رنگ وقتی که تشکیل شده شما شاهد رشد بودید و حالا ریزموج ها رو که میبینید این هیستوگرام قرمز رنگ همزمان شده با افت قیمت بعد دوباره سبز شده رشد کرده همینطوری میبینید که این رو داره قشنگ ازش نوسان گیری میکنه خیلی قشنگ شما میتونید از اینا استفاده کنید به عنوان یکی از ورودی های تحلیلتون برای ورود یا خروج یه دوستی امروز برای ما پیام زده بود توی کانال یوتیوب که شما به ما نوسانگیری رو یاد بدید اینان جزء فک تکنیک نوسانگیری هست و شما باید به این ابزار هم مسلح باشید و مسلط باشید تا بتونید ازش بهره زیادی ببینید تنها تکنیک های مربوط به تحلیل تکنیکال فاندامنتال و روانشناسی و بازار و حتی فینانشیال استرولوژی که خب خیلی عکس اکسالعمال نسبت به این مجموع ویدیو نشون دادن که در مجموعه مالی رفتاری بحث بیهیور فاینانس هست اینا همه حبزارهایی که کنار هم قرار میگیرن در نهایت تحلیلگر یا معاملگر بر اساس دیتایی که داره تحلیل خودشو میذاره و نسبت به خرید فروشش اقدام میکنه حالا توی SOPR اومده این نمودار قرمز و سبزی که ما توی اسلاید قبلی توی صفحه قبلی دیدیم و نرمال میکنه و یه مقداری شما تعدیل شده این رو اینجا میبینی بینیدریase price NVRV این یک نکته فوق العاده قشنگی داره ببینید زمانهایی که بیت کوین این نمودار سبزرنگ بالای خط یک قرار میگیره بیانگر این هست که ارزش ذاتی بیت کوین کمتر از ارزش واقعیش هست. یعنی چی؟ یعنی کمک میکنه که خودش رو بکشه بالا و اون رشد رو تجربه کنه همونطور که میبینید هم این اتفاق در جاهای مختلف افتاده و زمانهایی که به حد اکثر میزان خودش از نظر رشد میرسه شما بیشترین نمودار سبز رو در قسمت منفی دارید یا حتی در قسمت نزدیک به صفر دارید کانسپت NVRV یه مبحث بسیار جذابی ورودی خوبیه برای پیش‌پینی روند قیمت کوین من در خصوص این یه ویدیو بعداً تهیه می‌کنم که شما هم بتونید ازش استفاده کنید به حال اینا تکنیکایه که توی بازار وجود داره و کسی میخواد توی بازار ارزهای کار کنه بعد از اینا استفاده کنه دیلی والیوم btc هست رو حجم روزانه بیت کوینی که شما میتونید در خصوص حالا این یه سیگنال دیگه وقتی که مثلا دیدین توی نمودارهای تحلیل تکنیکال وقتی که میگن آقا حجم زیادی خورده حالا مثلا سهم دسته ریزش میکنه چند برابر حجم مبناش خورده و اون یه کفی می سازه برای برگشت اینجا هم همین داستان حاکم هست و ازش میتونید استفاده کنید این براساس بیت کوین بوده بعدیش بر اساس قیمت دلار اسپند holderر بیت کوینز میزان ذخیره این هور هایی که بیت کوین رو نگه میدارن ببینید توی این 2018 یه دفعه رشد داشته البته اینجا کاهش داریم نسبت تا 2020. اما نسبت به سالهای قبلش می بینیم که میزان بسیار قابل توجهی رو در این محدوده شاهد هستیم. خودش بیانگر این هست که اقبال به بیت کوین و کریپتوکارنسی بیش از پیش شده. map of spent بیت کوینز نقشه نگهداری بیت کوین رو داره میگه. نمونه این هم تو هم مل... چند تا منوی قبلی بود که با هم چک کردیم. holder حالا این هودل می هدل این هم بیانگر همون واژه خاصیه که تو بازار کریپتوکارنسیه که بهتون گفتم اون اصطلاحاتو ببینید این غلط تایپی نیست در نظر داشته باشین حالا من holder میگم به خاطر درست ادا کردن این موضوع حالا این هودل والومز بر اساس نمودار ساعتی هست میاد به شما اطلاعاتی رو در خصوص حجم نگهداری بیت کوین توسط کسانی که برای بلند مدت خرید و فروش میکنن خرید و نگهداری میکنن رو بهشون نمایش میده وال هولدینگ رو داریم با هم نگاه میکنیم میزانی رو چه تراکمی رو شما توی این قسمت دارید این تراکم زیاد خب میتونه به عنوان این باشه که یه رشدی رو در آینده خواهد داشت البته این تاکید من دلیل برای این نیست که شما خرید و فروش بکنید و حواستون باشه فقط جنبه آموزشی نگاه کنید و لارج ترانزکشن هایی که اتفاق افتاده حتی روی این نمودار بالا هم میتونید عوض بکنید بیارین رو 20 بالا بر 20 میلیون ببینید میزان فشردگی و فرکانسی که شما این محدوده دارید از تعداد تراکنش بیت کوین که حالا بالغ بر صد تا بیت کوین میشه به مراتب بیشتر از این تیکه هست و خب این فشردگی هم بیانگر اقبال عمومی و آشنا شدن مردم با این حوزه هستن. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین با اشتراکش در سایر شبکه های اجتماعی ارسالش برای دوستاتون از ما حمایت معنوی میکنید و اگر میخواید حمایت مادی بکنید میتونید از لینک ذرین پال یا آدرس کیف پول اتریوم که در پست مربوط به همین ویدیو در یوتیوب اشتراک گذاشتم، استفاده کنید اگر تا الان عضو کانال ما نشدید و همچنان به موضوعات کریپتوکارنسی و مباحثی که ما توی این کانال دنبال می کنیم علاقمند هستین همین الان روی این لوگو بزنید دکمه زنگوله هم فراموش نکنید و حتماً حتماً فشار بدید تا از آخرین اخبار و اطلاعاتی که براتون تهیه می کنم به لحظه و زودتر از بقیه از طریق یک ایمیل خودکار مطلع بشین دو تا ویدیو مرتبط با موضوع رو براتون این کارد می کنم ممنون که تا اینجا همراه ما بودید خدا نگهدار